Decizie crucial luat de George Soros, după ce Victor Orban l-a atacat de mai multe ori, ce a hotărât miliardarul din cauza legilor Stop Soros. Fundaciile pentru o societate deschisă ale lui George Sorosul i vor închide biroul din Budapesta sublinierei în sublinierei vor muta operațiunile din estul Europei la Berlin, Crie presa maghiar care citea joi ziarul Austria Crie Prese, transmite în Premierul Ungar, Victor Orban, a adus lui George Soros. Iar dar american născut în Ungaria, o mulțime de învinuit subliniere i-a forcat adoptarea unei legislații care reprim organizațiile neguvernamentale, a subliniere anumitele legi stop-soros, criticate pe plan internațional. Site-ul maghiar de subliniere PIR 444. Nu susține ce biroul fundațiilor pentru o societate deschis va fi închis până la 31 august, subliniere unitat mai întâi la Viena, sublinierei, apoi la Berlin. Reuters nu a putut contacta imediat fundațiile pentru o societate deschis nici din Budapesta, sublinierei, nici din New York, Anunager Press.